Muguris Rescu a răspuns scrisorii lui Liviu Dragnea, elovada o vada publicit ci nu împinge ci prea mult lucrurile, ce suntem mânse pe mare. Guvernatorul Bencii Naționale, Nuburis Rescu, a declarat miercuri ce a răspuns scrisorii primite anterior de la presubliniere din Telecamerei deputaților Liviu Dragnea, menționând ce nu doresc subliniere TSD-a amnunte din acest răspuns un cu cât Dragnea anuncase ceva de-a publicit ci scrisoarea respectivă. Consiliul de administrație, BNR, acționează în baza unui mandat. I Oamenii politici au un mandat, cel popular, au dreptatea lor. Am purtat sublinierei un dialog verbal, cu partidele de opoziție, iar pre-subliniere dintele Camerei deputaților a preferat calea scris. I-am răspuns, tot pe care scris. El a spus ceva de-a publicit și acest răspuns, deci nu se vedau aminte din scrisoare. Nu împingeți prea mult lucrurile. Ce suntem amânse pe mare, a spus Muguris Rescu, răspunzând unor întrebări insistente din partea jurnalului studiere pilot, la de Pres de Dub din care politic monetar a conducerii BNR. Între factorii de risc la adresa inflației, Banca Centrală a identificat politicile fiscale, iaca muncii, sublinierea evilucii a precurilor administrate. Aceasta este invitația noastră pe care o gezicem și care comunicat al BNR, un mix de politici economice. Orice mesuri de politic monetar poate contrabalansa lucrurile dacă au loc relaxări fiscale. Mixul acesta de politici nu este o subliniere ori de gestic, a mai spus Muguris Rescu, potrivit Mediafax. Consiliul de Administrație al BNR a decis în subliniere din ca din 4 aprilie menținerea ratei dobânzii de politic monetar la 2,25 pe an, contrar a subliniere tăctrilor anale subliniere tilor, care anticipau o cresc tere la 2,5. Al BNR a mai decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 pe an, ca sublinierei rata dobânzii aferente facilitii de creditare, la 3,25 pe an, precum sublinierei pestrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei sublinierei în valuta ale instituțiilor de credit.